Afirmații dure ale lui Emmanuel Macron, cum l-a criticat pe Donald Trump chiar în congresul SUA video. Se răspîndește tendința naționalismului. A îndemnat miercuri Emmanuel Macron în discursul pe care l-a susținut în congresul Statelor Unite, relatează AFP. Să ne scriem noi în subliniere în istoria să scriem viitorul pe care îl vrem. Trebuie să ne structurăm împreună răspunsurile, fac de provocările mondiale cu care ne confruntăm, a scandat presubliniere din Telefrancez, în ultima zi a vizitei sale de stat în Statele Unite. Am putea să alegem izolaționismul, replierea, naționalismul. Acest lucru poate fi atrăgetor, un remediu temporar la temerile noastre. Însă închiderea un sublinierei lumii nu o va împiedica să continue să evolueze sublinierei să se, se schimbe, a spus el. Trebuie să ne cinem ochii deschis subliniere -i, sublinierei să fim consublinierătienci de noi riscuri. Eu sunt convins că dacă ne deschidem ochii larg vom fi mai puternici, a spus subliniere Ful statului francez. Noi nu vom leza naționalismul să ne priveze de o prosperitate mai mare, a declarat el. Dacă nu acționăm în comunitatea mondială, sunt convins că instituții internaționale ca ONU, NATO nu vor mai fi în mesurse sublinierea ei exercite influenca stabilizatoare, a avertizat subliniere F-ul statului francez, îndemnând să se implementeze o nouă formă de multilateralism, conform News Row.